inspirera och motivera fler att träna i dessa tider. Så på oss så vi kan träna live tillsammans nu. Och kan ni inte haka på live så kommer den här videon att sparas. Så ni kan kolla på den i efterhand. Vi kommer hålla på ungefär 20 minuter. Så det är bara att haka på. Vi börjar med lite O que é det är bra, vi värmer upp. Sen kan ni gärna kommentera, skicka in bilder i kommentarsfältet om ni faka på oss eller jag var i Elena videon så att det sprids. Och nästa näst, gång vi gör så här. Sen blir det lite sommarledighet. Men vi kommer fortsätta prata Funkar ljudet? Okej. Okay. Ibland kan det vara lite dåligt ljud i början, men det brukar komma igång. Hoppas ljudet kommer igång så ni hör. På högra hand, pressa åt vänster, sträcker ut där. Så ni går vi vid sidan. Kan vi göra lite där också. Vi byter. Pressa pressa så långt kan. Lite. Snyggt! Vi ska ha raka ben och så lutar vi lite framåt och ska inte sträffa på baksidan. Så man kan ha händerna på höfterna och så lutar man sig framåt. Dra på baksidan. Um. Känn några till. Sträffar ut baksidan. Och sista. Snyggt! Vi ska kicka i rumpan. Ett ben i taget. ska vi få varma lite grann och plussen Börja månader på ett bättre sätt. Det är bara en Det är en numera Vi jobbar i 40 sekunder och så vilar vi 20 sekunder. Efter att vi har gjort alla de fem övningarna, så dricker vi lite vatten och så gör vi samma sak en gång till. Så första övningen, då kommer vi gå ner och så upp och då i en dåhämtning. Så ner, upp, ner och upp. Så då kan Eva sätta igång ta en, men du kan gå fram lite grann också, Eva. Ja, nu känns det Ja. Då kör vi. 40 sekunder upp och ner. Och man jobbar i sitt eget tempo. Snyggt så man kan låsa på ute och stakar. Det här är en bra jobbat! Vi kör parapep just nu. Digitalt lärning. Inspirera och motivera fler att komma igång med lärning i dessa tider. Kan ni inte denna live med oss just nu så kommer den här videon att sparas ner. Så ni kan träna i hjärtat med oss. Så där gick Evas timer. Kan du pausa din timer Eva? Och gjort en övning, nästa övning så kommer Eva visa första varianten när du boxas. Så man kan antingen välja att jobba så eller som Henrik. Armarna rakt ut och så snurrar vi. Jobbar vi med axlarna. Så man väljer vilken man vill köra. Eva klickar igång din timer. Kör lite vila först. Skaka loss. Så är det redo för nästa. Att Jobba i 40 sekunder. Hanna är med oss. Anna Nordström. Sara Nordström. Två tummar upp. Hoppas du är med och tränar med oss. Så jobbat i fyrtio sekunder, det kommer att brännas lite i armar och axlar här. En bra att jobba, vi håller i i sekunder. En bra jobbat, snyggt Eva med boxningen och bra hänken med cirklarna. Det är jobbigt, eller hur? Det ska vara lite svettigt. En bra, kom igen, och dig? Och där gick. Då pausar vi. Då går vi på nummer tre. Då kommer vi gå ner på golvet på knä. Så för Eva visar första varianten man kan göra. Armarna rakt fram. Och så går vi upp och ner. Och så för Henke vi andra varianten. Så kan man använda händerna på knäna. Och så går man upp och trycker sig upp. Så även här väljer man vilken nivå man vill köra. Evo trycker i underpajmen. Så tar vi lite att vila först. Skaka loss. Så vi nästan kommit halvvägs efter den här. Ja då kör vi. Över till armarna rakt fram. Asa upp. Eller händerna på knäna. Så man fin i Hur snabbt man vill göra. Om vi går upp och ner i 40 sekunder. Bra jobbat. Snyggt. Kom igen. Upp och ner. Upp och ner. Och där gick. Vi pausar. Då ska vi ner på golvet och göra vår favoritövning, armhävningar. Så, då vi på knä eller på tårna. Sluta vikten framåt och så går vi ner i en armhävning och pressar oss upp. Kan Eva trycka på timern? Japp. Yep. Så vilar vi lite först. Sen kör vi armhävningar. Näst sista övningen, sen vi lite vila så gör vi samma sak igen. Ja, då kör vi armhävningar upp och ner, upp och ner. När man vilar så gör man det. Stannar man upp, tar några andetag och sen jobbar man upp och ner. Det är bra jobbat! Den bränner bra den här övningen. Det snyggt. Vi håller i. Upp, och ner. Ner och upp. Det är bra att kämpa. Kom igen. Var långa 40 sekunder. Kom igen. Och där har varit bra. Så ska vi kanske sista här. Lite mer kondition. Jag visa första varianten. Kan du gå lite längre fram också Eva? Ja. Då har benen ihop. Och så hoppar vi ut. Handen ner i golvet. Up och upp och ihop. Och så ut. Och så tar andra handen. Henke pris i andra varianten. Då går man ut. Ner med handen Och så går man ihop. Och så går man ut. Så har andra handen. Så här väljer man också vilken nivå man vill göra. Eva trycker igång timern. Sista övningen blir lite mer flås. Ta en kort vattenpaus och kör vi samma sak igen. Ja, nu kör vi ut. Ner med handen. Och ihop. Så går vi ut. Handen ner. Mäkt jobbat! Vad är det? 40 sekunder! Mäkt! Kom igen! Hoppas det är någon som hakar på oss och tränar. Och som sagt, jag har en Kan vi köra med oss just nu så kommer den här videon oss ner så vi kan träna i efterhand. Och vila 20 sekunder. Sen har vi tränat igenom hela kroppen på ungefär 20 minuter. Snyggt! Ja. Josefine Oskarsson, tycker att det är en stark trio. Jag hoppas du är med och tränar bra så att du sitter i soffan. Är ni redo för omgång nummer två? Ja. Då kör då har vi att vi skulle staka upp på två tåhändningar. Då kör vi va. Ska yes, vi sätter på timern. Yes, då har lite vila först. Skakar vi oss, Så kör vi sista varvet. Det var en sommar Kom igen. Vi kör på. Håll i de här 40 sekunderna. Lite till. Kom igen. Och vila. Så kan du ja. Nästa var ju boxa som Eva. Eller ut marmarna. Med, med axlarna som jag var icke. Hämta andan, skaka oss. Ja då kör vi, vi jobbar i cirklar, Eva boxas på. Det är bra att jobba. kom igen, med håller i. Bara tre övningar kvar efter den här. Det är bra. Kom igen, det bränner på bra, men vi håller i. Och rullar på. Det snyggt. Och som sagt, dela gärna den här videon så att den sprits. Det, sprit, det vänner de bekanta. Lite, lite till. Bra, vi skakar loss. Så är nästa, när vi kan på knä. Vi kan börja på... Vilka upp? Hopp, då börjar vi där. Ja. det är en gratis. Antingen armarna rakt fram eller använder dem till att hjälpa. Ja, då kör vi! Vi kommer halvrängs efter den här. Bara två kvar! Kom igen! Så på 20 minuter, så att vi hela kroppen. Perfekt! Det bra jobbat, Det ska vi bli lite varma och svettiga. Det bra, kom igen. Det bra jobbat Henke, kom igen. Och där gick du Iman? Då ska vi ner och köra våra älskade armhävningar. Vi blir stark. Nästa sista övningen, för är ju klar. Är du redo? Ja, då kör vi lite armhämningar. Hitta sin nivå. När man vila så gör man det. Man vill skocka loss armarna. Pressa, ner och upp. Ner och upp. Det är bra jobbat! Nu kommer vi så starka efter det här! Några till, kom igen! Vad långa 40 sekunder det Vi också! Kolla, en övning var! Sen är vi klar! När vi gick ut och är upp. det går. Red och enkelt. Sista. Ja, då gör vi. Kom igen. Jag 20 stycken med oss live. Hoppas ni hakar på oss. Nästa vecka, då är det sista gången. Och då tänker vi vara utomhus i en backe. Så ta med en telefon och någonting så ni kan vara med och träna med oss. Så tack för idag! Så ses vi nästa vecka! Just är tack för stöd från radiohjälpen som parapet möjliggör att vi får utföra där. Så de tackar vi jättemycket för. Det. <laughs> Och passet presenteras av Sigma. <laughs>